Гей, hey, ти нарешті прокинувся? В пошуку роботи тестувальником програмного забезпечення? Ти знайшов її. Якщо знаєш англійську. Уважний до деталей. Володієш критичним мисленням та добре аналізуєш дані. Тоді не гай часу та надсилай своє резюме. Затестай нашу компанію Remote Employees.